السلام علیکم سوار کے پاکستان میں آپ کو خوش آمدید کواب چپل کواب تو آپ نے بہت کھائے ہوں گے کے پی کے سابقہ صوبہ سرحد موجودہ خیبر پختونخوا چپل کوابوں کے لیے مشہور ہیں چپل کواب تخبائی کے ہوں یا مردان کے شنکر کے یا تارو جبا کے یا پیخور کے یا صوابی کے لالا کڑائے ماما کڑائے بابا کڑائے کے ہوں یا پھر منصرہ کلندرآباد کی لیکن آج ہم آپ کو ایک اور جگہ کی سیر کروا رہے ہیں انیس سو اسی کے عشرے میں جب اخبان ماجرین کا یہاں پر ایک کیمپ بنایا گیا تو اس کے بعد یہاں پر ان کی آمد ہوئی اس جگہ کا نام اچھیاں ہے اچھیاں چھتر پلین اور شنکیاری کے درمیان میں واقع شارکرم پر ایک جگہ کا نام ہے اب تو سی پیک روڈ بن گئی ہے اسلام آباد سے یہاں تک تقریباً سوا تین گھنٹے میں آپ پہنچ جاتے ہیں آئیے ہمارے ساتھ آج آپ اچنیاں کے خواب یعنی چپل کو آپ ٹیسٹ یعنی کریں